Com la Isabel, molts arquitectes traçen nous camins per a vianants i bicicletes entre poblacions i a les Lleres dels Rius, amb l'objectiu de crear recorreguts sostenibles i difondre el patrimoni paisatgístic i històric. Per connectar municipis i persones. La Isabel és Diputació de Barcelona. Connectem molt més del que t'imagines.